Якщо вас раптом бентежить навчання на олії через складність матеріалу, то я вас заспокою. Саме на олії вам потрібно навчатися, якщо ви хочете максимально швидко отримати якісний результат і максимально швидко почати продавати або, скажімо, дарувати свої роботи.